А ти жівко чорно брівко як тяне любити А ти жівко чорно брівко як тяне Jedna tvoje bile ličko radni smo smotriti, jedna tvoje bile ličo smo smotriti, ja srdečko ne oblamu oči ne ja srdečko ne oblamu oči ne Та дівчинонько до то дичати, буду я тя дівчинонько до то дичати, аж mati, ми за маповіження хочеш мати, аж коли ми за a mi ne zna kjim ma kosť do mam omoriti Po moja ja kja mam ljubiti Po vič të mirëm, moja ja kja mam ljubiti Ja milujem, ja chcem ťa žhavi. Skys darím, ja milujem, ťa to svoje srdce mi ti divčinoľ svoju ručku dá, Daj mi mojoj krasu na trdej, da ja azo bi tvoju krasu pred oči, že bým ťa rozpoznala i v noči. Da mi azo bi tvoju krasu pred oči, že bým ťa rozpoznala i v noči. Ne už kolo ľudíta i ti, ja tebe davno chodil ľubiti, tvoju krasu na rozkoši Ne koču, ale more za kojza ti ja abrestoču. La varbiti, bo i takšai ludzie možu do lubiti. Bo prekrasna na tom švići za moji plač, ne budu ja paratiti Po prekratu azba. Bo prekrasna na tom švići za moji plač, ne budu ja paratiti u je môže Čumnati ukamo se podi valočna, kedneša te u ga kir Hej, zamýtať ty nole Môžu myť Majovatka, kupovatý toto Hej, zamýtať ty Prečo oproz mojhoj mamy Jakša má? Taký za to Bohu